אורן אתה רוצה פומלה? לא اخي, תודה, תגיד. מה יש עכשיו? סירוס של שמריהו. why לא מתים. טוב, שמע, שמה משהו. טוב, שמע, טובה? שמע. אומריקוסק. אורן חזן על הביצ. יא אין את הדרץ מחזור קצת זק יופ 2017 איזה כיף, איזה כיף איזה כיף פתאום אחרי שנה קצת פחות הגיע הזמן לסגור עם המושב קצת ברוגז נמאס לנו מעורז סגרו לנו את המטבח וזה שבר אותי יש חרקים בפטע כלבלבים בשפע איזה מה גילבור תראו את יש פה מלא אנשים מתונפים אין וילון כבר כמה חודשים זה לא משנה אנשים לא מתקלחים אוי בטבוט, בטבוט, כמה חבל עכשיו צריך להגיד עליך חזל לא נורא חינו, כבר אמרו חזל משנה מקום, משנה מזל טוב הבנו את המסר, הולכים כבר גם הבנים, גם הבנות כולם עוברים לאיינות לידי שיצא The book of them, and now they've come out. No one is bigger than the one who wrote it. The effort we put into this is worth Amen. רוג לי, רוג לי זה נוח ולוסית גם שם עושים עבודה קהילתית בת עם תוכנית לתקן את המצב עד איך בסוף יצא שהתמסרנו עם צבוי אלי, אלי, בלא קשורה היא באה לנו טוב רק ממש בהתחלה עד שבאו עוד עשרים, היא ניתן לא מיוחדת עזוב אותך בריאה, תחפש החרש מריה, אדמות דות לי בגאלוס סדו ובנו תמסר לכיפת גם אבנים גם פנות נומורים להיינות לייבי תותי שתצד בוגי הצנטה בוגי שבת מתחרסת לו יעזור בדי עוד עד כפיים, לא בא בנים, ישר נכנס לישון במכינה רצה כואב לי הלשון שיעור משעמם, נרדם לי בקרטון וואלה די כבר די כבר ארוחות של טבעונים וואלה כבר די כבר זה לא טעים שתקומו בלי שיניים מעטוףו אל תקחי ושכל חביטת חומוס שתקחי יהיה בפנים כמחים תומח יש קצת פחות אומרים להתראות עם המכינה סיימנו צהלי נבנו אבל יש פה חברים, שהם חסרי חיים סגו עוד חצי שנה מחורים למכינה, נה-נה-נה-נה-נה על טוב הבנו את המסר הולכים כבר גם הבנים, גם הבנות כולם אומרים לעיינות לידי תודי שיצאת הבוקה יצאת הבוקה וסבן לא יעזור בנסטין גיברת אחלה דנא אוהבים אותך יובל אמא אני אוהב אותך גם אני אחלה שמריהו תודה אילן אוכל טוב לכולם